אנחנו בישאלח 15. וש'Re. ים ABC של A B C, ו'ים בישולא של X הם, הם, נוכל לירגע, להסדת אותם. בישולא של A B C, ו'ים נירא כאח, ו'ים בישולא של X Y Z כאח. ונדיצא לאחיר שהם דומים. דומים ברוחש שהם נראים דומה. כלומר, יש להם צורה דומה, הם יכולים להיות שונים בגודל. ولכן, למה שם מובי אמיקרח? כי זוויתו של המשוואות, וכאן הייחס בין צל אוד שווה. אמיקרח X Y זה די גירסה מוקדנת. אולי יהיה כדאי לסרטטת משולש גדול יותר. ניגרל יש שחייב לאוחיאש שהמשולשים דומים. נתון שהייחס בין A ל X Y, essa נתון שהייחס בין A ל שווה ליחס בין BC ל השאלה היא, מה מבין הבאים יספיק כדי להוכיח שמשולשים דומים? ובכן, בשני המקרים אנחנו יודעים שמשולשים הם דומים, וזה כאשר היחסים בין כל הצלעות, היחסים בין כל הצלעות, חישבו על זה, רק יחס בין שתי זוגות צלעות לא מספיק, מכיוון שגם אחרי שסרטטתי משולשים דומים, זה יכול למשל, של 1 ל-2, בין a, b ו-xy, זה אולי 2 וזה 1, והיחס הוא 2 ל-1, ואולי היחס בין BC ל-YZ גם هو 2 ל-1, אבל הצלע יכולה להיות בכיוון הזה. פתוחה כך. גם כאן יש יחס של 2 ל-1. בעצם אני לא רוצה שהם שוב יהיו דומים, לכן נסרטט את ככה. אולי BC נראה כך, ו-YZ בונה החוצה כך. כלומר, שווה בין שתי, שני זוגות צלעות בלבד, לא מספיק כדי לקבוע שמדובר במשולשים דומים. לראייה, שני המשולשים האלה, אלו משולשים שונים, הם לא דומים. למעשה, כל הזוויות כאן יהיו שונות זו מזו. אז איך מוכיחים דמיון משולשים? למעשה, ניסיתי לפתור את הבעיה לפני מספר דקות, והיא די אני חושב שיש טעות בשאלה. בשיעורי גיאומטריה לומדים שאם היחס בין שני זוגות צלעות, וכן הזוויות הצלעות, כל אלה שווים, זה מסביר קדאי קבוצה דמיונית משולשים. וארזים פשע גם קבוצה הייחס בין AC, בין AC לXYZ هي גם שווה. וזה החובה שמתצפיים איתנו קנייה. שאם יש לנו התיחס בין AB לXY, והיחס בין BC לYZ, תרצו את זווית שבניהם קדאי לומר שיש לנו משולשים דומים. ניתן להדיח שזווית B שווה לزاوية Y. וזה חובה B. אני מסכים שאם זווית B שווה לזווית Y, זה מספיק כדי להוכיח דמיון משולשים. אני רק חושב שגם חלק מהתשובות האחרות נכון, מס, ומספיק לקביע דמיון המשולשים שלנו. אמנם לא מלמדים זאת בגיאומטריה, אבל אפשר להבין אינטואיטיבית, כשתלמדו על קוסינוסים בטריגונומטריה, ואתם לא רחוקים מזה, לדעתי, תראו שגם כל אחת מהזוויות האחרות, אם היא שווה בהתאמה, מספיקה כדי בית מספיקה להפוך את המשולשים לדומים. אם יודעים למשל שזווית C שווה לזווית Z, בואו בוא נחשוב למה נומר שיאדם שזווית C שווה לזווית Z, הדרך היחידה לסרטט את המשולש הזה תהיה כח. כלומר, המשולש דומה. למשל, במקרה הזה, זווית C וזו זווית Z, והן בבירור לא שוות. כשנחשוב על זה, נראה שאם זווית שו... זו או שווה לזווית זו, יש לנו אילוץ על הצורה של הישר הזה שכאן. נקבע שהכיוון של הקטע הזה. הכיוון של הקטע הזה. אם נלצנו זווית אחת להיות שווה לאחרת, הכיוון הזה בהכרח, בהכרח יקבע, וכך נסתור את האילוץ הקודם, שקבע את היחס. בין זה לזה. לכן הוספת הזווית למעשה כן מאלצת דמיון, את דמיון המשולשים. וזה נכון גם לגבי זווית A וזווית X. אם ידוע שזווית A שווה לזווית X, גם זה מאלצת משולשים להיות דומים. דבר נראה, זווית X שווה לזווית Y, לא, זה לא עוזר לענייננו. זה רק אומר שיהיה לנו כאן משולש שווי שוקיים וכי שתי זוויות הבסיס שוות. אך זה לא שייך לשאלה שנשאלנו, וזה לא מראה יחס זה לזה. אז למרות שהתשובה שמצפים מכם לתת B, לדעתי גם A וC הן תשובות נכונות. השאלה הבאה. שאלה 16. תיחדבו לי אם אתם חושבים שafiיצפasted משהו כי ich חשבתי על זה לא מאה קדימה שלושה ששישים. במכבילת F G H I יש לנו את הצל נרד בזווית של 45 מעלות, קיבנוצל השנייה. נעלה ב45 מעלות. דיי בסדר. וזאת מקבילית שלנו. מקבילית f g h i l f g h v i. אלכסונים i g ו f h נחתכים בנקודה M. היא נסרת אותם. בסדר I G V F H. נקודת החיתוך שלהם I M. והשלה I M מההקביות הבאות חייבת להיות נחונה. משולש F חייב להיות קהזה כלומר שאחת הזוויות במשולש גדולה מ-90 מעלות. כבר שלי, שהוא לגיטימי, יש לנו כאן מקבילית תקנית עם מקבילות, אנחנו רואים שזה לא חייב להיות. בסרטוט שלי כל הזוויות, קטנות מ-90 מעלות. אם כך זאת לא את התשובה. משולש G חייב להיות משולש חד-זווית. בואו נחשוב על זה לרגע. בואו ננסה להוכיח בדרך השלילה, ונאמר שאחת הזוויות אכן גדולה מ-90 מעלות. ובכן, אני סרטטתי באופן מקריא לחלוטין מקבילית, מקבילית כזו. אך יכולתי לסרטט אחרת, למשל, אה, כך. בסרטוט שלי, HIG הוא באמת משולש חד זווית, כל הזוויות קטנות מ-90 מעלות. אך יכולתי לסרטט הפוך לגמרי. תנו איך. זה тут מגיר ומלוכלך אז מה אם הייתי מסרטט zot כח אם המקבילית הייתה נראית כח אהיה קיפונסרטוט שלי אה מקרי עכשיו יש לנו את f g h i ו i j ברור שבמקרה הזה זווית H-GUN هي, זווית כהה. היא גדולה מ-90 מעלות. ומשולש HIG הוא משולש כהה זווית. והרי אין מניעה לסטט כך את המקבילית, ובדרך הזו מתקבל משולש כהה. כלומר, המשולש הזה לא חייב להיות חד זווית. ולכן B לא נכונה. טוב, איזה עוד אפשרויות יש? משולש FMG חייב להיות חופף למשולש HMG. משולש FNG חייב להיות חופף למשולש HMG. ובכן, חופף, זה אומר שכל הצלעות וכל השאר שווים. וברור שזה לא נכון, יש להמצא למשותפת, אך הצלע הזו יכולה להיות ארוכה בהרבה מהצלע הזו. משיגום מה שיגרום שזאת תהיה ארוכה מזו. ולכן, גם זו לא תשובה נכונה, לכן כנראה שD היא התשובה שלנו. אבל בואו נוכיח זאת, משולש GMH חייב לחפוף למשולש IMF. תנו ליל לשימוש בשנתי זבائن קולמר גי מ' א' שכאן חייב לחשוף למשולש אמ' כאן רישית ידועה זה עידзо שווה לזה זו. עידзо אין זעיות קודקודיות. באנגלית זה נקרא זוויות אנכיות, ולפעמים קודקודיות הן דווקא אופקיות. לכן זה שם לא כל כך מתאים. בכל אופן, השם שבחרו באנגלית, הוא עבור זוויות האלו בעייתי בעיניי. אז איפה היינו? אנחנו רוצים להוכיח שהמשולש הזה חופף למשולש הזה. טוב, הזווית הזאת שווה לזו, ונתון שאלה ישרים מקבילים, נכון? כל אחד מאלה הוא חותך... של מקבילים. זה מקביל לזה. וזה חותך בין שני מקבילים. לכן הזווית הזו שווה לזו. אלו זוויות מחלפות. ואולי נקראות פנימיות הפוכות. וזה הגיוני. דמיינו חותך בכיוון זה או אחר שיראה, שיראה זוויות אחרות, אכן תמיד תהיה נשוות. טיון זה, זהה, ישמש אותנו גם לגבי זווית זו. ששווה לזווית הזו, אז אנחנו יודעים שכל הזוויות שוות, ועכשיו אני רוצה להוכיח גם, שהצלעות האלה שוות, אם אוכל להוכיח שצלע אחת שווה, זה די יספיק להוכיח לגבי כל השאר, אז אנחנו יודעים שזו מקבילית, כדי שהצלעות תהיינה מקבילות, על הצלעות נקדיות להיות שוות, אני ישיר לכם לחשוב למה זה כך, אבל כל הצלעות הנקדיות שוות בגודלן, זה אומר שהצלע שווה הזו שווה כך נוכל להשתמש באחד ממשפטי חפיפה, זווית, צלע, זווית, נכון? יש לנו זווית, צלע וזווית, וזווית, צלע וזווית, וזה מספיק כדי להראות חפיפה בין שני משולשים אלה. וזאת התשובה, התשובה היא D. להתראות בווידאו הבא.